Recimo da pravite žurku. I kao što svi to znamo, svakoj žurci je neophodan dovoljno broj majmuna. E, Trenuto imate 10 majmuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ali vi biste želeli da imate 18 majmuna. Dakle, koliko vam još majmuna treba, kako bi imali 18 majmuna? Ohrabrojem vas da pauzirate ovaj snima kako bi razmislili sami o tome pre nego što to ja uradim. I zapamtite, cilj je da se dođe do 18 majmuna. Dakle, cilj je, cilj je da se dođe do 18, 18 majmuna. I sad, šta mi znamo o broju 18? Pa broj 18, imate ovo jedno ovamo na mestu desetica i to bukvalno predstavlja jednu deseticu jednu deseticu i onda ovo 8 predstavlja 8 jedinica 8 jedinica dakle plus 8 jedinica A to je ista stvar kao da se kaže 1 desetica to je prosto 10 ovamo i 8 jedinica to je prosto 8 dakle 18 je isto što i 10 plus 8 znači ako počnemo sa 10 majmunata ono koliko koliko smo imali na početku koliko nam još treba da bi stigli do 18 Pa ako počnete sa 10, treba vam još 8 da bi stigli do 18. I sada to možemo provjeriti vizualno ako želite. Da vidimo. Kopiraću i nalepiti jednog od ovih majmuna. Dakle, ovo je 10 i hajde da sad stignemo do 18. Znači 11, 12, 12, 13, 14, 15. 15 16 16 17 i 18 18 I koliko smo ih još dodali? Hajmoš jednom. Počeli smo sa ovih 10 ovamo u ovog vediću i sada Dakle počeli smo sa ovih 10 majmunâ. I ovo ovamo je jedna grupa od 10. Dakle, počeli smo sa 10 i onda smo dodali još 8 majmuna. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Počeli smo sa 10 i dodali smo još 8 majmuna kako bi stigli do 18. Dakle, da bi stigli do 18. I još jednom Kako smo na početku gledali na ovo? Pa 18 je 1 desetica plus 8 jedinica, odnosno 10 plus 8.